support Никой не е вас. Е, сега това и аз можех да го кажа. Майка ми е в Бургас. Мащата ти къде е? Де да го знам? Да я търсим на мобилен. Алло, госпожа Стър. Госпожо, не ви чувам. Не. Не ви чувам. О, госпожа Стойчевна. Обаждане се от Петъра Пълно. Знаете къде я съм дъщеря в момента? Спокойно госпожо, добре. Госпожо, дъщереви задържава на дискотека след 22 часа. Трябва да е родител да дойде при бъде. Кога се вършла? Добре, са сега кога ще си Ми като доне майката да се разпише. Добре, ти сега гухли си, тя няма да дойде. Е, ми тук ще стоиш, г. Е, до кога ще са тук? Благодаря ли им става, Не, не, не мога се извини, повече. Mm -hmm. Не съм спал два дни. Аз ще закарам и си mm, Ти си знаеш. Ай, ставай! Ай, сега, постой. На къде? на с кула. Много си бяхте на от тази твоите приятелчета. И? какво? Не си ли много малка? Да разпит ли съм нещо? Не. Само си говоря. Той май че стил остава сама. Well, it's you? I'm these men. Вижда съм с тях. Да, бе, верно. На концерт. Ей, глед, си може да станеш, а ти къв състарал? Къв съм станал? ти откраднал в колелото, не ходиш при реви, да търси, не Той е? Той при ме задове няма усвъз. Ти ли нямаш плицайка? За ги имам имя, да е медал. сега, като какъв е прибираш като Уф, ще ли? Омеща. Верно. Не е ве, изтрихта. Жилначи, не е било толкова сложно. Измъчени са тия протоколи. До тебе, ако това те измършват футураж, както става нещо по-сериозно. Знаеш, колко чингета са нужни за ви една кружка? Електрическа. Та малко прекаляваш. Може е си? Не. Ангадже. Няма време. Ти? Да, не ми се занимава с Лидновци. Майваш доста а? Да? Jagger. Okay. Оф, не мисли. слизам. че нищо не приличи. Мерси. И ти не си лош. Хайде. До скоро. Ти по-добре гледай, да не е до много скоро. Ей, тате, как си кажа парчето? Сутрин. Travel up to